Витярай! Бабарай! Вчора в нашу територію було закидано для нас невідомими раніше вибухнебезпечними предметами. Вже пізніше в інтернеті ми прочитали, що це протитанкові касетні міни, які повинні взривати нижче в танках. Подивіться, хоч ви хоч один танк бачите, якщо десь колись один проїде по дорозі, і то ми його взагалі вже давно танки бачили на нашій території. І вони дають дуже величезні розрушення. Ось зараз ви бачите хата, то ця касетна бомба, але коло неї. черепить. Це був найстрашніший день. О. Вийдете? Так. Можна вийти, Подивитесь, що тут. Я так і не убирала, нічого не складала. Це, непригодно, жити тут не можна. Ніде, я не розумію, що це в мене. Піднімаю голоса, гриши нема, собака на спині. Найстрашніше було, коли зірвалася кухня. Найстрашніше. А, а пожару стільки було, оце все вокруг горіло, все вокруг горіло. По 3-4 взрыва на одном месте, столбы дыма, огонь. Ну, такое впечатление, что в воду, в воду были. Каждые 5-10 минут взрыв, 5-10 минут взрыв. Вы смотрите ось хату. Ось о, видите всю хату. Осьо, бачите? Це ж тоже. Он зайдіть туди, якщо хочете під забор вої її лучше Там же тоже такие самые проникновения, які в мене. Тут повністю вибито вікна, двері, хата, а цю хату ми врятувати не змогли, зараз побачите жителі, ну, власники у Львові, а подивіться, що залишилось від це просто життя.